بسم الله الرحمن الرحيم. الاسلام هو دين التوازن والحوار، حوار الاخر. لذلك نجد الكثير من الايات تحوي كلمتين قل قالوا او قالوا قل. وقالوا اساطير الاولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة واصيلا. قل انزله الذي يعلم السر في السماوات والارض انه كان غفورا رحيما. إذن هناك دائما حوار في القرآن بكلمة قل وقالوا من عجائب القرآن أيها الأحبة أننا لو بحثنا عن كلمة قل في القرآن كله نجدها قد تكررت 332 مرة بالضبط ولو بحثنا عن كلمة قالوا نجدها قد تكررت 332 مرة ألا تشهد هذه الحقيقة على أن القرآن هو كلام الله تبارك وتعالى؟